Так мелодія Мирослава Скорика звучить біля пам'ятника Степану Бандері. Тут її виконує симфонічний оркестр музичної школи номер 1 Їхній виступ слухала тернополянка Людмила Момот. Враження дуже прекрасні. Взагалі цей твір, скорика мелодія. Він так за душу бере, що просто аж тремтить душа. На площі Героїв Євромайдану мелодію виконує Камерний оркестр обласної філармонії. Диригує Олена Єфремова. «Ми з задоволенням займалися, у нас репетиції проходили з величезним задоволенням, тому що кожна нотка цього твору написана від душі». На театральному майдані Тернополя цей же твір виконує муніципальний Галицький камерний оркестр. Начальниця управління культури і мистецтв міськради Світлана Козелко каже, таку акцію організували вперше. У нас була така робоча команда і ми довго вагалися в різних творах, але ми все-таки вирішили, що раз це 30 років незалежності України, то саме Скорик. Ідея, по-перше, створити музичну, святкову атмосферу в місті для тернополян, для гостей. По-друге, ми хотіли показати, що завжди бувають різні заходи, вони іноді нецікаві, іноді стандартні, а ми хотіли, щоб це було креативно, щоб це було цікаво і живо. Діана Ярошенко, Леся Продоус, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль